بحر أنا شد سريح بحر الحق فعوم مريح قلب الصحبة ده كان تلقي عمر الصحبة ما نفعت حال. ميتو حلاوة في اي <تصفيق> بي اهو من انسان لو كان دون، المصلحه بيكون مجنون، كله بيخدع كله بيغدر، في الشده بيعمل خلعون، انت بتدفع ثمن الغلطه وتكون انت المديون، اوعى تقول لي يا صاحبي بحبك عشان الحب طلع ملعون، صاحبي البركه وصاحبي ويخلي خير كل الناس اللي بيجري على مصلحته واللي باع اغلى الصحاب واللي تحبه كده من قلبه يدفنك تحت التراب. حب النفس ده شيء خبيث وانتوا اساتذه في الحوارات ايوه الانثى شبه ابليس جرب هتشوف الافعال عادي بيمشوا ويجوا علينا عشان الطيبه اللي جوه فينا علشان بنحبهم أوه. بنسلم الأردين رضينا قرب مره عشان تفهمهم وانت تبقى من نفس الفاس اوعى تعاشر مره الخاين وتقول كده قدري خلاص اوعى تقول لي يا صاحبي زمايل ده في وقت الشده تحتاس ولا عادي كده يابا مش فارقة هات لي بوديكه سب الكاس كتر العما كده لكن والله مش شاغلني انا حبيتهم والله يا جني ومشي بعضه عني لو مصباح ألاقي الدين من حكايه هيكون يكون عزيز هيحقق لي اكيد احلامي لكن مشاكلي مستحيل الوجع لو كان يتكلم كان قال كفايه خلاص وانا ما خلاص اتعودت وقلبي مال حرص كده وبلاش أمن اوعى تقول ده في خلاص عنتر ما تجوّشي عاملة حكم المال هو الأساس شفتك زي كده في العالي قلت مصيرها كده تروح انا تقريبا مش فرقالي مين معايا ومين أصلا, الاسم اصلا الاسم واللي عن زي اللي يموت ميدو حلاوه الزي اي هي الدنيا وكده عايشينها انا عايش بقلبي ميت يعني ميت زي عايش كده كده اخرتها تموت ميدو حلاوه في التوزيع على المزيكا ده وفصيح يوكي لما يغني بسلطان الجميع احمد جلال القروان ايوه صوته عامله لابان مشطور وطوخ الدوله واللي يتحدى وبيطيع